رحمان السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوس ایاز خان پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج کی جو موٹیویشنل سٹوری ہے وہ سٹوری ہے ساجد حسین نقش بندی کی ساجد حسین نقش بندی وہ آدمی جو کہ لوگوں کو گزشتہ دس سال سے فری او کوسٹ کلا کھلا رہا ہے سٹوری موٹیویشنل سٹوری انہی کی زبانیں جا کے سنتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ساجد صاحب کتنے عرصے سے کام کر ل... رہے ہیں السلات و السلام علیکم یارسول اللہ السلط و علیکم یا حبیب اللہ السلات و السّلام علیکم یا نبی اللہ میں ویٹا عرصہ دس سال سے کام کر رہا ہوں दस साल से आपका कितने तो लोग आते हैं कितने बंदों का आप खाना तैयार करते हैं आज कल साढ़े किस टाइम तक लगाते हैं आप सुबह का नाश्ता छ से आठ बजे जनाह के गेट के आगे होता है शाम का खाना तीन से साढ़े छः बजे तक इधर जनाह के ये इशारे पे होता है जिना के इशारे पे होता है नाजरीन ये जितने भी लोग बैठे हैं यानी के इनको साजिद हुसैन साहब दिल्ली का पूरा मुसलसल हफ्ते का लगाते हैं कितने दिन लगाते है ये भी बता दे پورے 6 دن لگاتے ہیں سات اتوار کی چھٹی ہوتی ہے بکایا بارہ مہینے خاص دن ہے جسے چھٹی آپ کرتے ہیں اتوار کو لوگ کم ہوتے ہیں پھر ذکر آیا بتائیے گا کہ آپ کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے آپ اپنی مدد آپ کر رہے ہیں یہ بھی بتا دیں یہ لوگ محبت کرتے ہیں ساڑھے چار سو بندے کا کھانا بیٹا بہت زیادہ پیسوں کا ہوتا ہے لوگ محبت کرتے ہیں کمپٹیشن کرتے ہیں تو یہ ہے یہ مخلوق خدا کا مال ہے مخلوق خدا کھا ہے میں تو ڈیوٹی کر رہا ہوں بس اللہ کریم میری ڈیوٹی قبول پر مال حاضرین یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ڈیوٹی کو قبول کریں اگر اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سپورٹ کرنا چاہے اس کے لیے آپ کو کوئی اسپیسیفک نمبر ہو تو وہ نمبر نہیں دیتا ہوں بیٹا کسی نے محبت کرنی ہے تو ادھر ہی آگے کرنی ہے نہ لمبر آج تکن دس سالوں میں دیا ہے اور نہ زندگی میں نمبر دوں گا اور نہ کسی سے کچھ مانگوں گا یہ یہ میرا شیوا نہیں ہے مانگنے کا میرے اللہ اور اس کے رسول نے چلانا ہے تو وہ چلائے رکھے گا جس نے محبت کرنی ہے ایسے ہی ادھر ہی کرے گا نمبر نہ دینا ہے نہ دیا ہے تو نہ دوں گا ایک نمبر تو کہہ رہے ہیں اگر کسی نے انکل کو سپورٹ کرنی ہو تو وہ یہاں پہ آ کے جنا جناب ہاسپٹل کے بیہائنڈ سائڈ پہ یہ لگاتے ہیں جو کہ اثر کے ٹائم پہ لگاتے ہیں جو ڈیلی تقریباً کوئی چار سو سے پانچ بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں